وليه يا بوي يا بوي دوب الدم يطلع بخدات <تص> يا بوي <تص> يا بوي يا بوي يا بوي كل ما حط يدي من هواء فوق يده يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي ولمته بالحياه بالحياه لما مت يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي انت انت يا الف يا الف يا نون تخزى <تصفيق> وتخجل <تصفيق> <تصفيق>